de foc pentru Rovana Plumb, trebuie să dea explica ei în fața Parlamentului. Mociunea simplă împotriva Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, depus de parlamentar de la PNL, sub PMP, IPMP, va fi dezbătut, sub i votat marci în plenul senatului. Documentul se intitulează Absorbția banilor comunitari, o catastrofă marca PSD al Ultima oră, FBI, perchezi la avocatul lui Donald Trump. Polia federală a confiscat mai multe documente. E din plena Senatului în care va fi dezbătut mociunea simplu cu tema absorpția banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-alde este programat de la ora 1400. Mociunea a fost depus de parlamentar PNL sub PMP, IPMP, care avertizează ce situația programelor operaționale sectoriale este deosebit de grav. Din perspectiva sumelor foarte de mici rambursate efectiv de ce trei Comisia Europeană, până în prezent. Programul operațional regional are alocat. Uma de 6.600000000 Euro rata de absorbție efectiv fiind în valoare de 24.272.480, ceea ce reprezint 0,37, în timp ce suma alocat programului operațional infrastructura mare este de 9 miliarde 418 milioane euro. Iar gradul de absorbție este de 858.287.778 de de euro, însemnând 9,11. Pentru programul operațional competitivitate a fost alocat suma de 1 1.329 de milioane 787 de.234 euro, rata de absorpție fiind de 59 de milioane 18.754 euro, 4,45. În timp ce pentru programul operațional capacitatea administrativă a fost alocat suma de 553.198.489 euro, absorpția efectiv fiind de 20.668.383 euro, 3,74%. Pentru programul operațional pescuit, sublinierei afaceri maritime. Alocarea financiară este de 168.428.371 euro, rata de absorpție fiind de 9.785.156 euro, adică 5.81, iar pentru programul operațional capitalul uman suma alocat este de 4.371.963 027 euro, rata de absorbție până la 19 ianuarie 2018 fiind 0, se arată în textul mociunii. România are o subliniere ans major de a se dezvolta sublinierei de a deveni cu adevărat un stat european, cu un nivel de trai la nivelul statelor din Europa de vest. Această oportunitate este oferit de fondurile europene, fonduri care pot contribui la cresc subliniere tereacalicii vieții românilor rata absorbției aferent programului bugetare 2014-2020 a ajuns la sfârșitul anului 2017 la doar 10,1. Majoritatea programelor operaționale care gestionează fondurile europene structurale sublinierării de investiții de care România beneficiază au avut rezultate catastrofale. Bunii inițiatorii mociunii depuse împotriva ministrului Rovana Plumb. Ei mai arată ce PSD-alde au fost interesate mai mult de mesurile clientelei lor, nu se atrag investiții, sublinierei fonduri europene, iar România dezangajează anual sute de milioane de euro. SD împreună cu Aldea au fost mult mai interesate să ia mesuri în interesul clientelei de partid decât să pregătească investiții, subliniere, să se atrag fonduri europene. <fie> în acela subliniere, -i timp, funcționarii numit politic, pe lângă cu atribuții tehnice, din Minister SMI subliniere ce încet. Lunile trec, iar banii de investicii nu ajung în car, România dezangajează anual sute de milioane de euro. Toate componentele societii române subliniere sunt lezate puternic de lipsa infrastructurii publice, birocratia excesiv sublinierei de lipsa real de interes pentru accelerarea absorpției fondurilor europene, mai afirm inițiatorii mociunii. Rovana Plumb este ministru al fondurilor europene din 23 februarie 2017, fiind propus de premierul de atunci Sorin Grindanu.